Mit navn er Bjørn, og jeg er digital konsulent. Og jeg hedder Jonas, og jeg er specialist i brugervenlighed på internettet. Og vi vil gerne fortælle lidt om, hvorfor vi mener, at usability er hvad man siger, meget forretningskritisk. At det er et vigtigt værktøj til at skabe et effektivt website. En fordel ved at bruge usability i designprocessen er, at selve designprocessen faktisk bliver en del mere effektiv, ved at man inddrager rigtige indsigter om brugerne fra starten af. På den måde slipper man for at gå tilbage og lave dyre ændringer i sit design på et senere tidspunkt, og man har muligheden for at arbejde systematisk med brugernes behov undervejs. En anden fordel det er, at man får en løsning, som matcher det, brugerne har behov for. Noget, der matcher hvad siger, deres forståelse af, hvordan tingene hvad hedder, hænger sammen, hvordan det skal være, at det bliver nemt og ubesværet for, for brugerne og, og hvad hedder det, at, at bruge dit website eller din løsning. Udover at man kan få en bedre designproces, og man kan komme til at designe noget, der faktisk er et bedre produkt, så skal man huske på, at en god brugeroplevelse faktisk er en konkurrenceparameter. Hvis man nu laver noget, hvor der er flere andre konkurrenter, der leverer det samme indhold eller samme ydelse, så er det meget sandsynligt, at brugerne vil foretrække dem, der leverer den mest gennemskuelige og tillidsvækkende brugeroplevelse. Rigtig tit, så ser man, at folk de gerne bruger tid og energi på at få designet en flot hjemmeside, der tager sig godt ud, og så skal den selvfølgelig fungere hensigtsmæssigt, men det der med, fungerer den rent faktisk hensigtsmæssigt. Er den brugbar for ens kunder og brugere, dem man nu ønsker at servicere, og er den brugervenlig? Det er jo noget, man kan måle på. Man kan sige ja eller nej, og man kan grædbøje, hvor, hvor godt, for at de formår at bruge ens website i sidste ende. Og det er også noget, som kan aflæses på bundlinjen rent forretningsmæssigt. Øhm, og forretningsmæssigt kan det jo også være kritisk, at ikke kun at man kan skabe omsætning, men det kan også handle om, at, at sitet er effektivt til andre ting. Det kan være, at du hvad hedder, formidler viden for eksempel. Og der handler det om, at, at dit site er effektivt til at Navigerer vi, at man kan finde den viden, og at når man kommer ned i indholdet, at man så er i stand til at, at læse det og, og, og forstå det, og at, at dine brugere ikke bare diffunderer et andet sted hen på nettet. Noget man også kigger på i brugertest, det er ikke kun, om man kan finde ud af at bruge det, men det er også, ligesom, hvad, hvordan opløses det, at, og hvad hedder det at bruge et website? Er det sådan en fornøjelse at, at sidde og arbejde med det, eller, eller føler man, ligesom, at det er besværligt eller, eller, hvad man siger understøtter dit website, dit, dit brand. Og den slags hvad man siger, den, den oplevelse, man har som bruger, øh, den det prøver man også ligesom, at pille lidt i, når man når man bruger tester og ligesom, spørge ind til, hvordan at brugernes oplevelse er. Så, så det er man siger, ikke helt så så, så firkantet, at det handler om, om det virker eller det ikke virker. Det er meget, hvordan, hvordan er oplevelsen, hvordan hvad hedder det, hvordan passer man siger, det hele sammen til at, at, at, at brugeren hvad det, har lyst til at, at, at bruge dit website. En ting, som det er rigtig godt at sige om usability, det er, at det er ikke er noget, man behøver at vente med som en slags kvalitetssikring til, når alt er helt færdigt eller man har en prototype, som er funktionel. Det kan også være et rigtig godt redskab i designprocessen. Man ønsker tit en enkel og overskuelig løsning, naturligvis, men hvordan, bliver tingene enkle og overskuelige? Hvad er åbenlyst for brugerne? Er det det samme, som man har forestillet sig? Hvad er det bedste designvalg med hensyn til af indhold? Vi kunne godt tænke os, hvis du her i kommentarsporet havde lyst til at dele dine oplevelser med os. Det kunne især være, hvis I har siddet med nogle designvalg, hvor I skulle forholde jer til noget navigation eller disponering af fortid eller noget, noget, noget, noget, noget tredje. Hvordan Hvorfor var I i tvivl, eller var I i tvivl? Og hvad valgte at gøre, eller gøre? Tog I gennemført i en, en brugertest, eller valgte at gå med jeres mavefornemmelse? Og hvordan, hvordan gik det byde ind?